חל. משה בכל מקרה אני עושה שיתוף פעולה עם האחריות שלי יעל פריש. שיש לה ערוץ קאברים וסיוון פריק. שיש לה ערוץ ערוץ היום אנחנו הולכות לקום נודלס יפני בטעם עוגת טוט Mm -hmm. בשביל להכין את הנודז המוזר הזה כל מה שתצטרכו זה להשאיר לו פתחי עברור שיוכל לנשום קצת לשפוך מים חמים לשפוך נוזל מתוק בצבע קאקי לשים ממרח וניל שנראה כמו מיונז ולקשת במרשמלו סוכריות צבעוניות ותותים יבשים זה נראה ממש כמו הוגה זה נראה ממש דוחה שכל אחד לקח נוזל אני לא מבין עליו נראה כזה נראה זה נראה מה זה זה נראה מה זה כאילו מקרה אני מה זה רוצה כבר להנס את רציני תראה בגיל, אבל אני חושבת שאני אקיח נודלס בטה שזה רח של עוגה רח מטורף של עוגה כזה שאני אבל לא שם, של טוט פתח לי זו שזרף קצת ריח וזה מה שמגעיל אבל הרמה לעצמו זה מה שזרף איבא, נחלקתי לרוב שזה ערוך אין לזה כאילו כזה שזה זרף שבאתי כזה אין למה, טעם כזה מושג שטעם טיפה כן, זה לא בטעם הוגה אוקיי, עכשיו זה קצת מגעיל אומי גאד, המים אי, חבור כן, למים יש כזה צבע טוטי כזה אה, זה מגעיל אני פשוט אוכלת נודל בלי טעם אולי יש פה טיפה כזה טוט קטן אני חושב שזה ריח של אובלס, שבדיוק אחר כריך תפונה. אני תמיד לזכי כן, היא מצטטת אותי מסרטונים. לא לכל, בעיקר בזה, כזו מעניין מי מתי אמרתי את המשפט הזה. תגיד עומד גובלס. חבל שלא, זה לבית ספר. איך, בת כן, הייתי אוכלת. איזה כבר אני רוצה! פרס, פרס, פרס, פרס, לא פרס. חובה לכן לאכול עוד, אני אשתרי להתרצח. אני אשתרי להתרצח. כולם מתלבו בתגובה לי, נכון למה אתם בפתוח? כי זה הכי לא, זה מגיל, אני לא לא רוצה להיחלק. סתם, גם אני לא בעד, אותי, אני תמיד לא כי היא בבית שלה ולא מול הנשים. אני כן מול הנשים! אומה, it's there! אני רואה אתכם, אה, את? אבל, אתה רואה זה. Okay. he <laughs>